Kaixo denoi eta ongietorri gomendioak 2 minututan ataleko bideo berri honetara. Bueno, ba, zein da gaurko gomendioa? Bideo honetan Twitchi buruz hitz egin nahi dizuet edo zehatzago esateko Twitcheko euskal komunitate edo euskal sortzailei buruz. Zuetako gehienak seguruna ezagutuko dezute, baina ez dakienarentzako Twitch zuzenekoak egiteko plataforma bat da streamingak egiteko. O solo duta egonda batez ere bideojokuei, baino denetariko dago eta gero gauza gehiago ikusi daitezke bertan. Nik egia esan, ez neukan ohitura gehiegi Twitch ikusteko, baina aina delaia bete batzuk egintzan 3000 Twitch kanpainarekin pixka bat gehiago saltxeatzen hasi nintzen. Kanpaina honen helburua zan alde batetik euskarazko sortzaileak ezagutaraztea eta zabaltzea. Eta bestetik, Twitchi eskatzea, euskera emisio izkuntzen artean sartzeko. Oni buruzko informazio gehi gehionai baldin badezue, hemen behien informazio kajan lotura batutziko dizuet. Eta lotura batutziko izuet baitare, euskerazko edukia sortzen duten kanalaen zerrendatxo batekin. Denetari dago, adibide batzuk aipatzearen badaude bideo jokutara ibiltzen dianak banaka edo taldeka, adibidez Ardo Beltza, Ilargi, e, Ibila, Isus Pekain, Errazkin, Zital, Lasto Txapel, eta aztu ditudan guztiak. Edo igual, youtube ezaguna egiten zaizuen sutan ban kolektiboak ere, ba, badauka Twitcheko kanala, eta besteak beste ba, entretenimendu saio bat egiten dute azteazken iluntzetan, zuzenean. Neri personal, kipup, gitarren kanala ere asko gustatzen zait, adibidez, ba, musikarekin eta gitarrakin lotutako gauzak egiten ditu, eta youtube ere badauka kanal bat, tutorialak egiten ditu nahi, kusin nahi baldin badezue. Eh? Edo badaude beste kanal batzuk, ba, beste gauza batzuna arteen, sola saldi interesantiak eukitzen ditu zena, gauza komentatuz edo norbait elkarrizketatuz, nebukai edo arkakusoren kanalak adibidez. Auek adibidez batzuk dira, gehiago ere badaude, bueno, nik ere badaukat kanal bat, naiz eta, ez dakit oso ondo zerregitzen duten, ba, oien goz, probak egiten nahi naiz, Twitchek nola funtzionatzen du nik azteko. Baina, bueno, Twitch gustatzen baldin baza izue edo ez baldin badezue ezagutzen, berdin dit, nik gomendatzen dizuet euskal sortzaileuen kanaletan bueltaska bat ematea eta pixka bat kuskusiatzea, Ba, berri interesatzen zaizten zerbait, topatzen dezuen. Eta hoixe da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta horrengora arte. Aio. Alare esan beharra daukat, nik ni oraingoz naiago ditela YouTube. Hobeto moldatzen naiz eta erosoago egiten zait. Aupatu hitxe, eh? baino nik ek oraingoz naiago de YouTube.